ابشامبو جوه إن اوكي دي أبشامبو بدي المورد اها يا ملك مثل ما شفتو بالحلقه السابقه في شخص يدخل بضاعه لهاي المدينه وانا ما في بضاعه بتدخل على هاي المدينه بدون ما اكون موجود فيها هذا الشخص لقبه ال تي الأجواء هلا كتير مناسبة حتى يمشوا شغلون بس إذا ما بدأ يجي يشتغل معي اعتبار من هاي اللحظة هاي الأجواء انتهت. What can I do for you? Airstrike confirmed. Please drop a flare at the target location before the jet arrives. New approaching target, preparing to fire. Heart at. You heart ahead you don't make me use this bombs in position no, no, no. target identified وهيك بكون خلصت لازم أترك المكان بسرعة هلق بكون طالعين نشرة الأخبار شو عم بيصير Can't wait till my shift is over. الخطه ماشيه تمام بس خلصنا لا ما خلصنا قلت لي رح تشتغلوا من دوني اشتغلوا لان انا اصلا اماكن التسليم كله صارت عندي خليك متخبي هلا قولوا لي من هنا راح تجيب <تصفيق> هلا خلصت واحد، اثنين، ثلاثة، ثمانية، تسعة، عشرة. hey it's LJT. ugh what happened happened okay okay don't know where to get those supplies but I do know who will tell us where to get them if we push the right buttons find my pal's brother and sweat him two seconds after that I'll have the location we need. الخطه نجحت بس راح انتبه انه ما يخوني لانه بهذا المجال اصغر غلطه بتكلفني حياتي مين بكون انا برافو راح اضرب ثلاث طلقات الرابعه براسك اذا ما بتحكي واحد اثنين، ثلاثة توقعتك تطول لتحكي عادي مو مشكلة المهم حكيت هيك هون لك الشياطين وحاطين البضاعة سيارة الصراصير والو مفتوحه كمان بس شغل السوق